La realitat virtual als centres penitenciaris ens permet que els interns puguin viure en primera persona realitats que difícilment des del centre podem veure. Llavors fa que els interns hagin de prendre decisions en situacions que nosaltres podem simular, ja siguin situacions reals o situacions d'una aplicació, per exemple una aplicació que fem servir, una d'escalada, no? llambos que, que estan escalant es veuen a una muntanya i han de, a, han de poder arribar i han de decidir si van cap a dret o si l'esquerra i si ho fan malament podran arribar a caure. Treballo amb adolescents i totes les noves tecnologies doncs, eh, pot donar un suport a tots els programes d'intervenció que estem fent. No? També podríem introduir també quan fem els programes eh, a nivell doncs, de conductes violentes o moltes vegades fem role playings perquè eh, posin en pràctica doncs, els coneixements teòrics que, que han après. No? Llavors, a, a través de la realitat virtual i del metavers doncs, podríem crear espais de role playing on es poseixin doncs, eh, en situació situacions més reals que fent-ho en actors directament. Amb aquest curs de realitat virtual dins del projecte SMLI ho vam eh, dedicar a, a professionals en diferents perfils, on no, no tothom és ni monitor, o sigui, han vingut monitors, eh, d'artes plàstiques, han vingut eh, educadores, han vingut eh, tècniques, eh, altres projectes externs del centre penitenciari. Això ens permetrà te, que, que ells tinguin els coneixements tècnics necessaris per poder plantejar-se, com treballar, com aplicar. La realitat virtual en, el, en la seva realitat, segons el projecte o el perfil del ci interessa amb el que estiguin treballant, mal quin benefici pot aportar.